Välkomna till Sundhult. Idag är det lite frostigt och kallt så jag tänkte att det är en bra dag att testa hydraulspaken på traktorn och köra ut lite ensilagebalar nu när det är lite hårt i marken. att Christian hade fixat lastaren så då hade vi en slang som kom i kläm så att vi har fått byta slang. Det verkar ju fungera fint. Vi har våra stora flockar. Både flocken och tjurflocken har det här borta. Det här är andra året som vi testar så kallad wild racing. Att sätta ut balar på åkrarna och sedan låta djuren äta balarna direkt. Villet som blir från valarna. Det går ju då tillbaka och blir eh, gödning till åken. Tidigare har vi haft foderhäckar som vi har flyttat på. När de står runt en foderhäck så eh, blir det mer fram, Så vi har fått mer förstörelse kan man säga när vi har haft foderhäckarna. Nu är ju detta bara andra året, så vi ska inte dra för stora växlar på det hela. Men hittills så ser det bra ut. Vi har inte fått mer spill på det här sättet på fordäckarna. Men det beror ju bero på en väldig massa olika saker. Vad det är för typ av ensilage, hur blött det är, om det är snittat eller inte. Highland med sina horn, de tycker ju om att sprätta runt ensilaget med hornen. Och därför så har vi i år så har vi låtit bli att snitta ensilaget, utan det är alltså hela strån. Vilket för en del är mer spill, men för oss har det tvärtom. Det blir inte så att de bara sätter in hornen i balen och kan vifta runt och sprida hela balen på en och samma gång. Så det kommer vi fortsätta med även i år. Dessutom så är det ofta en extra kostnad att snitta det. Det är ju väldigt onödigt om det dessutom blir mer spilt. Här kan vi se, här gick de bara för en vecka sedan. Man kan ju se i mitten där balen har varit att det är lite, lite spilt. Man kan även se att det är lite upptrampat runt. Men det är inte, det är inte särskilt djupt och det är inte skadat. Vi har ju sett sedan tidigare att det är inte så att rötterna blir helt skadade. Av att de trampar lite grann. På denna biten så var det poppel. Vi kan se den högen där, det är vad som är kvar av poppen. Vi arrenderade den av skogsällskapet och de hade en försöksodling av poppen här. Det var alltså så att det var knappt någon poppel kvar när vi garanterade, och det var just där. det som anledningen att det funkade helt enkelt. Då har vi korna och kalvarna, de som vi inte har avvant den, Det var de som är födda lite senare på året som inte har avvant den. Det ska vi göra alldeles strax. Då har vi testat när vi vänjer av dem att vi tar dem och har dem några dagar i laggården. Så att de vänjer sig att inte vara med sin mamma. Så slipper vi problemet att de springer tillbaka till mammorna. För det tar en faslig tid att jaga några kalvar över bygden. Här har vi balarna som kom levererade igår från ätarnas maskinstation. Det är alltså balar som vi har skördat hos en annan bonde som inte har några djur. Så de skördar på hans bitar. Det får det ändå tilta. Men tiltar nedåt men inte uppåt. Det funkar ju fint utan tryck. Lyft jätte jättelångsamt. Det är klart att vi förlorade ju en del olja, den här slangen som eh, vi har bytt här slangen. Den, den, den klämdes här emellan. Så vi har bytt den nu så den är lite kortare så den inte ska lägga sig. Du ser, den var lika lång som den här. Eh, men jag tycker inte att det skulle göra så mycket så att den inte orkar alls. Ska vi den? Jag är glad, va? Ja. Vadå äh, tar vi den där uppe då va? Ja, det ska vara där. Jag det blir är, men... är det där med visa problemen också. <laughs> Det gick ju sådär kan man säga, om det nu är det var för lite olja i systemet. Jag får nog göra lite hemläxa här innan jag kör med. Och sen, men nu ska vi ta, vi har haft två stycken tjurkalvar i laggården på avvändning. vi tänkte jag att vi skulle ta och släppa ut dem så får de gå lite med våra avvändstjurar. Är du sugen på att få komma ut nu? Hej killen. Hej ja. hallå Obama. Hej. Hej pojken. Ja, nu ska du få komma ut. Du ska en ditt här igen. Kom igen. Kan vi inte bråka lite? Det ser ut att det går rätt bra det här? Det står ju här en skala. Vad det ska vara, hur många liter för olika redskap. Mm. Men vi har ju märkt att alltså, det behövs ju eh, de högre. Mm. Här står ju liksom lastare, men det är ju typ eh, icke-belastad lastare. Mm. Ungefär så. Mm. Ja, jag har väl tappat en... Ja, ett par liter är det ju tappat, men det är ju 18 liter. Det, ska ju... det borde ju inte ge de här problemen, tyvärr och ta ett litet samtal med Charlie och fråga vad det kan vara. Då ska väl jag köra hem igen. Men jag tar tacksamt emot tips på vad det kan vara med det som inte funkar. Jag har ju tillräckligt med olja och funktionerna funkar så länge det inte blir någon belastning. Men så fort det blir lite belastning så fungerar det inte längre. Men jag kör hemåt och säger hej hej från Sundhult